Раз, два, и на два робишь спуск. Натянула. Я дистанусь стрелой и рахусь свиткой на левое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 в жахіті, ти, ну, можна просто дійсно з'їхати з лузду. От. Тому ми почали шукати і згадувати, чим ми займалися в минулому довоєнному житті. Я згадав, що я дуже довго стріляв з лука і вирішив знову почати. І це дійсно приносить мені дуже велике полегшення і радість. І я люблю цю справу.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 Комплект стріл і якийсь базовий захист. В якості базового захисту у мене зараз крага, яка захищає руку від ударів тітивою. Ну інколи вона вдаряє, не завжди. І рукавичка, щоб пальці не було мазолей на пальцях. Спортсмени використовують спеціальні такі накладки на пальці, а при стрільбі з блочного лука використовується спеціальний такий механізм, називається реліз. Він виглядає як така невеличка прищепка.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 І вирішили, що цікаво, коли хтось з нами стріляє цим займається, розділяє наше хобі. І ми почали шукати, хто тут ще стріляє в Тернополі. Стрельба із лука це такий від спорту, який дозволяє стріляти починаючи зовсім з маличку, і навіть дуже дорослим людям, там на пенсії, і в будь будь-якому стані, в будь-якому фізичному стані. Тобто немає ніяких обмежень, і це дуже класний вид спорту, який розвиває концентрацію, увагу. Трошки фізична активність теж, бо лук досить потужний. Тобто працюють м'язи спини, рук. Це дуже гарно впливає, особливо для дітей, на осанку. Це також доведений факт, що поліпшується зір, тому що ти постійно фокусуєшся на мішені». Сергій показує різні види стрільби. Розповідає, аби влучати, треба знати техніку. «Кожна стріла. Зазвичай має е, так зване базове перо. Це перо, яке трошки іншого кольору. Його зазвичай ставлять е, ну, якогось контрастного кольору, щоб ти швидко міг одягнути і побачити. Воно завжди має бути перпендикулярно тятиві, перпендикулярно луку. Е, коли ми стріляємо, ми стоїмо на одній лінії в напрямку мішені. Тобто е, ноги, бедра, плечі, все має стояти на лінії мішені е, стрільби. Стріляємо ми е, трьома пальцями. Є багато різних типів натягування, способів стрільби. Ми зазвичай практикуємо так званий середземноморський тип стрільби – це стрільба трьома пальцями. Беремо трьома пальцями, натягуємо. І розпрямляючи пальці, дітива сповзає з пальців і вистрілює стрілу. Цікавий дуже момент, коли стріла вилітає,